في حياتهم الدنيا واذا كانت الشعوب بلا اوطان فان حالها لا يقفى على صغير او كبير وانتم اعلم بما كان قد وقع في كثير من بلدان المسلمين من تفتيت لمجتمعاتهم وتخريب لديارهم وتعد وتجاوز واعتداء على ممتلكاتهم ومقدراتهم وحرياتهم الامر الذي اضحى ظاهرا راي العين لكل من اتاه الله تبارك وتعالى علما وفقها بالكتاب والسنه وقد كان علماء السنه يحرصون غايه الحرص على اجتماع كلمة المسلمين على ولاة أمورهم وقد كان علماء السنة في القديم والحديث وفي عصرنا الحاضر يحرصون غاية الحرص على حماية الأوطان مما قد يقع عليها من تأثيرات ومؤثرات ومخربات وضغوطات وغير ذلك من الألوان التي تؤدي في المنتهى إلى ضياع الأوطان ومهما يكن فالوطن يراد به المنشأ والمولد الذي فيه ينشأ الفتى وتنشأ الفتاة ويراد به هذه الأرض التي منها نأكل من خيراتها والوطن يراد به المؤسسات الحكومية التي تبذل خدماتها خدماتها للمواطنين وأفراد الشعب. والوطن يراد به التعليم والصحة والاقتصاد. والوطن يراد به اجتماع الرعية على الراعي. والوطن يراد به انتشار العدل. ووجود الأمن وأمان الناس وأمنهم على أرواحهم وأموالهم وأنفسهم ودمائهم ومهما يكن فإن الانتماء للوطن الإسلامي والوعي بقيمته العلية ومعرفة ما له من حقوق على أهله يجعل كل مواطن يعرف له قدره فيهابه ويحب وطنه ويحافظ على أمنه وأمانه واستقراره ويعمل على تقدمه وازدهاره وفي الوطن يتحقق العدل والمساواة وتحفظ المصالح العامة سواء كانت دينية بإقامة شعائر الإسلام وسواء كانت دنيوية بحفظ الصحة وانتشار الاستثمار والاقتصاد والتجارة وانتشار التعليم في المدارس والأكاديميات والجامعات وغير ذلك من حقول العلم ألا وإنه بالوطن تكون وحدة المجتمع؟ ويكون المجتمع متماسكا قويا، وإذا تفتتت المجتمعات، ضاعت الأوطان، وضاع من فيها من شعب، وبالوطن يا عباد الله تحصلُ يحصلُ الاحترام للأنظمة والقوانين، فإننا نعلم غاية العلم أن الوطن حتى يكون وطنا سائدا وقويا لا بد من وجود أنظمة وقوانين تكون مسيطرة وتكون منظمة للأفراد والمجتمعات وإذا ضاع الأمن وضاع الأمان وضاع الاستقرار ولم تكن هناك عدالة ولا مساواة حلت الفوضى وأصبح الشعب بلا وطن يؤويهم وإن كانوا في أوطانهم قائمين لأن الوطن حتى يكون وطنا قويا لا بد له من رأس يسوس الناس ويتخولهم ويكون راعيا على شؤونهم وأحوالهم ويعينهم على حفظ دينهم وإقامة شعائر الإسلام وإذا ضاع كل ذلك أصبحت الشعوب هاجرة مهاجرة مغتربة عن أوطانها وهذا نشاهده رأي العين في الدول القريبة والبعيدة عن ديار المسلمين هذه فإننا نشاهد الغربة وهم في أوطانهم يتحسرون غاية الحسرة يتحسرون غاية الحسرة على ما نزل بأوطانهم من فتن عظيمة وكانت نتية هذه الفتن هم ضحايا الفتن انفسهم الذين سلكوا مسلك الثورات والتظاهرات والاعمال التخريبيه وكان مؤدى تصرفاتهم الهمجيه ما ترونه من ضياع الاسر الاسر اللاجئه هنا وهناك في المخيمات السوريه مثلا وفي المخيمات الليبيه مثلا وفي اليمن وفي غير ذلك من البلدان التي دخلتها الفتن بلا استئذان وعندما نفتش عن واقع دعاه الفتن اين موقعهم اليوم فاننا نجدهم ياكلون ويشربون ويتمتعون بما في اوطان المسلمين من خيرات فهؤلاء يسميهم علماء السنة بالقعدية الذين يحرضون على خراب وتخريب الأوطان وهم في منأى وفي مبعدة عن ممارسة أعمال الشر التي يعتقدونها ولذلك ع... ولذلك كان التحذير الشديد وكان النهي القوي عن هذه الأعمال التخريبية وهذه التصرفات الغوغائية وكان السلف الصالح في غاية من التكشف والاستكشاف لأحوال هؤلاء فكانوا ينهون عن مجالسة, عن مجالسة من عرفوا بالشر ومن كانوا يدمرون في قلوبهم وعقائدهم وعقولهم الشر لاوطانهم فكل من عرفتموه يا عباد الله يعتقد اعتقاد الخوارج فعليكم ان تجانبوه والا تتكلموا معه وان يكون لكم موقف حاد وصارم من امثال هؤلاء فان الناس اذا كانوا بمبعده عن الاختلاط بالخوارج ومن يعتقدون راي الخوارج ومن يتكلمون في كل شيء إلا فيما يقيمون به عباداتهم انتظم الناس في أمور دنياهم وكانت الفتن بعيدة كل البعد فإن الفتنة كما تعلمون نائمة لعن الله من أيقظها كما قال العلماء وإذا تعاون الناس فيما بينهم على الإثم والعدوان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 بل إنها ديار كفر وفصق وفجور وأهلها إن كانوا راضين عن عما يكون في هذه الدولة فإن الحكم يقع عليهم تبعاً عندئذ يصير الناس وتصير ديارهم سواء بسواء في الكفر ولذلك يعادون أوطانهم ويهادرونها إلى أوطانٍ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 في سبيل هؤلاء الذين لا يتقون الله تبارك وتعالى في المسلمين ولعظم الأوطان في النفوس ضاعف الله تبارك وتعالى الأجور والمثوبات للمهاجرين من الأرصار إبان خروجهم من أوطانهم بعد الأذية التي قد وقعت عليهم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 فالوطن يا عباد الله جعل الله رب العالمين فطرة الإنسان السليمة تحن إلى الوطن وتحن إلى مكان مولده وإلى المكان الذي تربى فيه وأول حق من حقوق الوطن على الشعب وعلى أفراد الشعب والمواطنين أن يحب كل مسلم ومسلمة وطنهم وأرضهم. وديارهم وبلدتهم وحب الوطن ينشأ في القلب فإذا كان القلب محبا لوطنه فإنه يسعى في حب هذا الوطن بين أفراده ويكون هذا الوطن له بمنزلة القلب من الجسد عندئذ يحب المواطن الصالح لوطنه الخير ويحرص غاية الحرص على رقي وطنه وتقدمه ويحرص غاية الحرص على أن يكون وطنه بعيداً كل البعد عن الضياع والخراب والشتات وقد كان نبي الله إبراهيم يدعو, يدعو لمكة قائلاً وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر وبمثل ذلك ندعو أن يجعل الله تبارك وتعالى بلدنا مصر آمنة مطمئنة وقد كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة بعد حبه الشديد لمكة وأنها أحب بلاد الله تبارك وتعالى في الأرض فما كان منه إلا أن قال اللهم اجعل لي بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من الخير والبركة فكان يدعو أن يجعل الله تبارك وتعالى المدينة مباركة عليه وعلى أهلها ممن يسكنها وكان يقول اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا فحب الوطن غريزة تتملك مشاعر الافراد افراد الشعب واما من انتكست فطرهم واصبح الحقد يملا قلوبهم قل فانها فان كلامنا ليس بموجه لهم لان القلوب اذا امتلات حقدا وغلا على منشئهم على المنشئ الذي نشاوا فيه وعلى الخير الذي ترعرع عليه، فما الموعظة له؟ وبأي شيء يكون الخطاب معهم؟ ولذلك العقلاء عقلاء الناس يعرفون أنهم إذا غربوا عن أوطانهم فإنهم يكونون في غاية من الاشتياق لأوطانهم، يحنون إلى ساعة من زمان ينزلون إلى أهلهم إلى أهاليهم واحبابهم واقاربهم وزملائهم واصدقائهم الى غير ذلك مما يكون بين المغترب واهله في الوطن وهذا امر معلوم ومشاهد ومعروف ثم ان من الحقوق العظيمه للوطن والذي ينبغي على كل مواطن ان يعرف هذا الحق والدفاع عن الوطن والتضحيه من اجل الحفاظ على الوطن وهذه التضحيه وهذا الدفاع يكون بكل الطرق الممكنة بالقلم بالكتابة بالتوعية بالتضحية بالنفس بالغالي والنفيس متى تطلب ذلك كذلك وقد قال رب العالمين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وفي الحديث الصحيح عينان لا تمسوهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله وفي الحديث رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ثم إن من الحقوق كذلك حقوق الوطن تربيه الأبناء والبنات منذ الصغر، وهذه هي أهم مرحلة لبناء المواطن الصالح. تربيتهم التربية الصحيحة على حب الوطن والمحافظة على مرافقه والاعتراف بفضله والتعاون على اصلاحه ثم ان من حقوق الوطن كذلك يا عباد الله الحفاظ على الممتلكات العامه في الوطن وكثير من الناس يسيئون غاية, غايه الاساءه لاوطانهم فيما يتعلق بمؤسساتها وممتلكاتها ومرافقها وأنظمتها. وفي الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة وفي الحديث إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة ثم إن كذلك يا عباد الله من الأمور المهمة المتعلقة بحقوق الوطن والتآخي والتراحم والتواد بين المسلمين في الوطن الواحد، فإذا كان المسلمون متعاونين فيما بينهم، متكاتفين متحدين، كان لهذا الوطن مظهرا من مظاهر الرفعة والقوة والعزة، وقد أعز الله تبارك وتعالى المسلمين بالإسلام، وأعزهم تبارك وتعالى بوجود ديار يعمرونها ويعبدون فيها ربهم تبارك وتعالى نسأل الله رب العالمين أن يحفظ علينا أمننا ووطننا أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد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 تؤدون الحق الذي لهم وتسألون الحق الذي لكم فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم فالوزوم جماعة المسلمين واتحاد الكلمة والوقوف جنبا إلى جنب كل ذلك من مسببات حماية الأوطان وانظروا إلى هذه البلدة المشتت أهلها والذين يموتون من شدة البرد يوما بعد يوم وهي بلدة سورية البلدة المباركة الطيب أهلها كيف حال أهلها اليوم؟ إنهم في شتات كبير وفي ضياع عظيم وآل أمرهم إلى ما آل ومع ذلك يحكمهم رئيس وهذا الرئيس معروف بنصيريته وكفره وبعده عن دين الله تبارك وتعالى وما كان إلا ما كان من كلمة علماء المسلمين أنه مع وجود الكفر البواحي عند هؤلاء إلا أنه لا يمكن مقاومة هذا الطاغوت ومقاومة مثل هذا الرجل لما يمتلكه من عدة وقوة وأصبح المسلمون يتجيشون من هنا وهناك فيما يسمى بالقتال وفيما يسمى بالجهاد وأصبحت وأصبح هؤلاء المنحرفون من الجماعات المتحزبة في المنتهى الكل يقاتل أخاه من أجل الوصول إلى الحكم ولذلك كانت نصيحة علماء السنة نصيحة مسددة بالحفاظ على الوطن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 إنهم يتمتعون ويأكلون ويشربون في الدول المجاورة من بلدتنا هذه، يخرجون على الفضائيات مشوهين، معلنين للشائعات، مذيعين للأخبار الكاذبة، مدلسين، مغتابين، منممين، مبهتين غيرهم، كل ذلك في سبيل ما يسمى بالخلافة المزعومة التي لا تقام بجهل. ولا تقام على افراد يجهلون عقيده المسلمين، ويجهلون التوحيد، ولا يعرف عنهم كبير في العلم ياخذون عنه، بل غايه معرفتهم اما في باب التصوف، واما في باب الاشعريه، او في باب الخارجيه، او في باب الارجاء تاره اخرى، وغير ذلك من لوثات الافكار الضاله والجماعات المنحرفه. ومهما يكن وصونوا أوطانكم صونوا وطنكم بالدعاء, له. بالدعاء للحاكم أن يصلحه وأن يجعله مباركا على هذه البلد وصونوا دولتكم بتقوى الله تبارك وتعالى فيما بينكم بأداء وظائفكم المنوطة بكم بمعرفة كل فرد منكم ما له وما عليه وأن حقوق الشعب إذا لم يكونوا قد أخذوها فعند الله تبارك وتعالى الموعد وسألوا الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا وعنكم المظالم وأن يجعل ما تقومون به رفعة في درجاتكم وتكثيرا لسيئاتكم وزياده في حسناتكم وقد انتشر مؤخرا الفجور الرهيب الذي يراد به تفتيت المجتمعات إعلاميا عن طريق تغيب الشعب وتغييب العقول والاخذ بهم الى اماكن الشهوات من خلال بث المشاهد الخليعه التي تحرك النفوس وتغضب رب العالمين وتجعل الفتى في مقتبل عمره والفتاه في غايه من الوقوع في الاثام والفواحش فنسال الله رب العالمين ان ينتقم ممن يريدون الشر والفتنه والفحشاء والمنكر في, بلد في بلدان المسلمين ربنا اغفر لنا ذنوبا واسرافنا في امرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب ات نفوسنا تقواه وزكها انت خير من زكاه انت وليها ومولاه اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان وسلامة ورخاء